Tako i oni. Bara da, on da može tri pancijera, brate, mnogo bi više značilo, brate. Mnogo više bi značilo ljudi. Idemo na 90 ljudi, ostavite stream. I streamamo, brate, znaš kako mi buguje sve, brate, mora doći s tim brate. Na monarom je zima, brate, keša brate, ko zna koliko. Koliko update-ova se radilo, brate. Kako je Caki posto retar, brate, bez evanci. Aha. Uh Ustkud -huh. on me ne zna, derušo O, brate... Nimi te dozika, brate. <laughs> retar, brate, Caki posto, majke. Jebote je, pola 7. Gdje oh, no. Na... Čemo na... Koga ćemo? Da brake, najma na, brate. Na, na, na, Al bez marekna brate, bez marekna. Češ što no. bići. Loša sreća brate. Loša sreća. Gdisi? A javi ga Simki, ima ljude. <laughs> Miha desi brate moj. Simki ima pouzdanje ljude brate moj. Simke? Koji su spets admini. <laughs> <laughs> A brate, mora me diša. A dobro, jubi ga. A ja imam, brate, šta imam? Super admin ali imam permisije, brate? Znači nas tri puta nisi, Digo, brate. Tri puta te nisam, Digo. Tri puta te Digo nisam, a? A? Serem ti se so ustala. Neće da diga. Digo sam 300 puta danas, brate. Prsti smo. Da, ja sam mu to omustam.